Rekli da je to bi komi komi maj. Prvo što se tiče samog napada. A, prošli put Je e, u broškoj tehnici koju smo radili bio je napad do učiji. Znači, napadao sam u slabine sa jedne i sa druge strane. Međutim, prepostavimo da sam ja promašio te slabine. Tako da, kad, ako se on izmakne u nazar, znači priko mog napada, slabina meni ode ovo tamo, pa no, onda idem ovamo, pa idem ovamo i ovamo. Međutim, to nije ovo. Ovo nije ovo, ovo nema svrhe, takav napad nema svrhe ako na vrhu tog štapa nemate koplje ili nemate e, helebarnu, to je snaginatok, kako se zove u Japanu, znači nema svrhe da tako kratko mašete štapom. Zašto? Što, e, ako ja tako kratko mašem štapom, otevim I ja čak i da ga udarim u to nema snagi. Nema, nema ništa ovako, u kod nema ništa. To znači moj svaki zamak u ovom i mora da ima dovoljno snagi. To znači mora da ima malo amplitudu. Znači jedna, 2 tri. E, razumete? Mora da ima amplitudu. Ovo, ovo je bez veselu. To nema svrhe ako gore nemate nešto što je ošto. Što seče. Što seče, jeste. Znači to može da bude kopio, helebarde ili neku sečan. Ali ako je štap, to je potpuno bez mjeseca. Štap služi da se njim udara i bode. Znači, mogu da, osim, osim, osim, osim. Mogu da ga bode, mogu da ga udaram. Ovako, ovako, ovako, ovako, da bodem, ovako, i tako. Razumete, no? I štapom, štapom mogu ga daniti. Ali štapom ne mogu da sečam. Besmislen. Ali mogu e, da uderam. Znači, zato je zapad. Naravno, ono može da bude brže. Ja pokazujem e, kako to je. Probajtevna napad. Sad nije nije ovako. Ovo je isto besmisle. Napad je ovako. Ovo je bilo isto jedan vas. 1, 2, 3. To je napad. Pa, to, to je, ne, ne ovako i ne ovako. Nemojte kad partner radi zamak da menjate formu dvogu. Nemojte da radite ovo, pa ovo, pa ovo. Zato što ako menjate formu kako partner ide ovako, onda ste stalno u nekom raskoraku i ne možete e, da uđete kada treba. Treba da se krećete ovako. Prednja, zadnja, prednja, zadnja. Znači, da, moja forma druga stavno stoji ista. To je sa druge strane. Prednja, zadnja, prednja, zadnja. Tako da ja mogu da se krećem dovoljnu vrstu ovako, da ne menjem formu druga. E sad, a, kada ulazite? Ulazite kada štap ode na spoljašnu stranu, To je da štaf hode na ovu stranu od ove vaše strane. Na danu stranu. Znači, ba. Ba. Sad ja mogu ući. provet pećat pa kada odeš tako bolje su stranu ulazite pravo na partnera. Hoap. Ulazite pravo dole gore i dole. Znači dalje posle tog ulaska dalje oblačenje je isto kao u prethodnoj tehnici koju sam pokazao na yogo Znači znate ovo menjate uđite pravo na osu dole gore dole i sve ostalo isto kao za repud tehniku to. Šepret u repud tehnici kada je napad bio do uči, rekao sam da podignete zadnju petu i u momentu kad partner zama ne da brzo uskočite umut. I ovde morate znači kako se krećete pre momenta napada da ostavite petu podignutu a voleo da spuštao da ti morate da uskočite. Bez obzira što parter ide na ovakav način kao vama, šta te dogača, morate da uskočite. Kao i kad parter trži uh, mač ili nešto koji se možete na parter. Morate da uskočite. Isto je ovde. Kad se pokrenete, prema što uskočite, namestite ovako petu i koleno spustite, da možete brzo da uskočite. Tako da, parter kad ide... Go okay.